الدنيا <سؤال> وكلهم الماكله و الماكله الماكله و الماكله الماكله وكلهم الماكله وكلهم الماكله الماكله ياك الله وربنا، كي بارك الله بناء، بركنا، الله المغرب الله كان تحية النزل زيزير، كنت من هنا، سكورو الله في <تصفيق> الله سبحانه الله